من قلبك جنان. كم ذكرتك ما نسيتك، كم فقدتك يا فلان، وانت مدري اين حساك، يعلم الله اين كان، ورجع انكر وارجع ازعل، وارجع احناك حنغي، اعبر اعبر لا تبرر، لا تكذب